Чи може Рата самостійно організувати аукціон? Так, більше того, ми рекомендуємо самостійно та безпосередників проводити аукціони. Законодавство передбачає, що всі дії здійснює саме організатор аукціону, а це власник земельної ділянки. Тим паче, що організація аукціону не складна. Вам потрібно прийняти рішення про оголошення аукціону, шаблон якого дає Етендер, та отримати три витяги – про оцінку з реєстру речових прав на нерухоме майно та ДЗК. Помічником вам стане Етендер. В нас є окрема сторінка навчання для організаторів, переглянувши яку, ви зможете зрозуміти всі процедури торгів та отримати всі шаблони зразків документів. Звертайтесь до нас, і ми навчимо проводити земельні аукціони.